مشبوه والخسير والخسر لخطاها السوق هو فوق والكل يا رب الحج توشكا ما تخليها تشوف لحد من قرايبها بس يبقى نفس المقاس الفرع دي ونش... ريحه فخده ضاني تقريبا دخلت تستوي <تصفح> تدرون ليش الحلوين دائما مشغولين لما افضى اقول لكم <تصفح> اضحك برضو اقول لهم ايه ده جاله مغامات مش معرفة بنات اتكلم باسلوب احسن من كده أنا اتكلم, أتكلم, أتكلم باسلوب احسن من كده فهمتي يا شباب؟ ولعيت تاني وثالث رابع وخامس احترمي نفسك يا بنت احترمي نفسك واذا ما احترمتي نفسك والله ما اتلوبين الا نفسك حاجه غريبه جدا انا مستني نفسي السوق جد عن حلال ورد ما قدرش اني ينطلق نبقى في الثلاجة تدينا <تصفيق> <مستذرع> ابتدينا نستظرف يعني نحن ما نلف السوق ما نلف في يعني في الشارع زي باقي الناس ولا شنو نمشي وانا يعني احنا في سوق يعني خاص للناس الحلوين؟ لا <تص> واثقة من نفسيها مش واخد بالها كده يا زول انت وانا صغير شنو دي حياتي كلها يعني حياتي يا, يا زول انا ما ببيع باي شيء يا زول لا ذهب لانماس أي حاجه يا زول عندي لك حياه ثانيه يا اخوي يا زول ما فيش انا بغني عنها ما فيش انا بغني عنها يا زول ما في شيء لا ذهب لانماس يا ذكرى عارف في ناس بتسامح في النوم تعرف انت عارفه كويس مالكم فيش نقطه عارفه ده النوم بتسامح في النوم ده غيرك أنا مش فاهم حاجة أنا مش أنا مش فاهم مش فاهم مش مش فاهم مش فاهم مش فاهم مش فاهم مش فاهم يا ريتني كنت أنا يا أخي You can't break me, never make me bust the beach This our last day I've got a rubber